תפסיקו לחשוב ששלושת ההדשות האלו בטלפון שלנו זאת מצלמה אחת. כי זה לא... שלום <laughs> לכולם, אני הובל בעוד פרק מלסבון היפהפייה. בערוץ שלי ביוטיוב אנחנו לומדים צילום בעברית בחינם ובאהבה. והיום אנחנו מדברים על משהו סופר חשוב, בוא נלמד איך להשתמש בכלים שלנו. כמעט בכל הטלפונים היום יש יותר מהדשה אחת, ומבחינתנו אפשר להתייחס לכל הדשה כמצלמה אחרת. ברוב הטלפונים יש אפילו שלוש הדשות. ההדשה אחת רחבה, הדשה אחת רגילה, והדשה אחת שהיא זום, שמצלמת יותר למרחק. אפשר להשתמש בהדשות השונות האלו, בשביל להשיג תוצאות שונות ומגוונות. הדשה הרחבה שלנו עוזרת לנו כביכול לתפוס יותר תמונה. ביתר דיוק, הזווית ראייה שלה רחבה יותר, ויש לכך שתי השפעות מרכזיות. מה שרחוק נראה רחוק יותר, ואנחנו יכולים למלא יותר את הפריים שלנו, מבלי ליצוד אחורה. למשל, כמו שאנחנו מציין עם קבוצת אנשים, נוכל להכניס יותר אנשים לפריים שלנו מבלי ליצוד אחורה. אני אוהב להשתמש בהדשה הרחבה גם כדי להמחיש את נקודת המבט שלי, כמו שדיברנו בסרטונים הקודמים, וגם כדי להגדיל מקומות צרים ולשחק עם הפרספקטיבה בתמונות ובווידאו שלנו. פרספקטיבה היא בעצם האמנות של להציג דברים צלת-ממדיים באופן דו-ממדי, כמו חפץ במציאות שאנחנו מציגים אותו בעצם בתמונה, ולהמחיש את הגודל, עומק, אורח, והרוחב שלו ביחס לאובייקטים אחרים בפריים שלנו. ברירת מחדל שלנו היא ההדשה הרגילה, וזו ההדשה שמתאימה בדרך כלל לרוב התמונות שאנחנו רוצים לצלם. תראה לנו דברים ביחסית בגודל אמיתי, כלומר, יחסית כמו שאנחנו רגילים לראות בעין שלנו. ברוב הטלפונים זו גם ההדשה האיכותית ביותר מבחינה האופטית, זאת אומרת מבחינת המרכיבים שמרכיבים אותה, ומבחינת התמונה שאנחנו מקבלים בסוף. להדשת הזום יש שתי השפעות עיקריות. אחד כמובן נוכל לצלם רחוק יותר מבלי לפגוע באיכות של התמונה שלנו. והאשפה השנייה זה בעצם שההדשה הזאת יוצרת תחיסה של הרקע. מה שנמצא ברקע של התמונות שלנו נראה גדול יותר וקרוב יותר ביחס לאובייקט שאנחנו מצלמים. שזה דבר סופר מעניין שאפשר להשתמש עליו במלא דברים. <laughs> זו סיבה נוספת שאני ממש אוהב, זה כמו בתמונות אבסטרקטיות כאלה שאנחנו רוצים לשחק עם קווים ואנחנו רוצים לוודא שכולם ישרים. לפעמים ההדשה הרגילה והדשה הרחבה יכולות ליצור עיוות מסוים של הקווים וכשאנחנו נשתמש בהדשה הרחוקה, בהדשה עם הזום, אנחנו לוודא שהקווים שלנו ישרים פרפקט. ספרו לי מה אתם לוקחים איתכם להמשך הדרך מהסרטון הזה. תודה רבה שתפיתם בעוד שנוצר בהרבה אהבה, אני חוזר לביקיישן מוד שלי, ותראה בסרטון הבא, yeah!